حبي من شفاك مليون مر حب حيابك على الراس حي يا, يا فوق العين يا احلى قمر ياك حي للعين ما تخاف الله لو بتجري اه منك كن من مكا ما تخاف الله لو بتجري يا ماريا يا حيل العال نقدر على فرقتك يا زين يا حلا يا كحيل العين خليتني هين بك لك حني قل بحنين النوم خليتني هين بك لك حني قل بحنين النوم خليني لك يا هلي غنيني احلى قمر يا كحيل العين من بعدك النوم ما جاني والدمع يذرف منا يحلى قمر يا كاحل العين بعدك النور من اعياني يا طارح لك شبالك فين يا حلاق يا كحيل يا أحلى قمر <مريك> يا كاحل العين يا أحلى قمر <مريك> يا كاحل ما توب منك ولا بقنع في عشقية قلبي اتولع ما توب منك ولا بقنع لعطوني الشام والبحرين يا كامر يا كامر بحر الهوى قمر ليل بلين يحلى قمر يا, جمار جمار يا العين إن يهنا ما تخاف الله